ہیلو دوستو السلام علیکم دوستوں میں ہوں ایتشام الحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ٹیکنیکل ویڈیوز دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سے آپ کا موبائل آپ سے دوست مانگے اور وہ آپ کا واٹس اپ چلائیں تو اگر آپ اپنا واٹس اپ دے رہے جیسے کہ دوستوں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا واٹس کوئی اور بندہ چلائے اور دوستوں آپ کا دو آپ سے مانگے اور آپ اس کو منع نہیں کر سکتے کہ یہ لے لو تو دوستو آپ کے لیے یہ ویڈیو بڑی کمال کی ہے کیونکہ دوستو آپ اس کو بولیں گے کہ ہاں یہ لے لو دوستو اگر وہ آپ کا واٹس ایپ اوپن کرے گا تو دوستو اس کے سامنے ایسا آئے گا دوستو اس کے سامنے آپ کا واٹس ایپ نہیں چلے گا دوستو آپ اس کو کہہ سکتے کہ میرا واٹس ایپ بلاک ہو گیا ہے اور دوستو اسی طرح سے دوستو آپ کا واٹس ایپ کو یوز نہیں کر سکے گا اور دوستوں اس کے بعد جو آپ کو خودی ہی کی ضرورت ہوگی واٹس ایپ کھولنے کی ضرورت ہوگی تو آپ یہ نیچے جو گور تارا دیکھ سکتے ہیں یہ چیٹ کا بٹن بنا ہوا ہے دوستوں آپ کو اس پر تین دفعہ کلک کرنا ہے جیسے کہ دوستوں میں کر لیتا ہوں دیا رہا میں نے یہاں پر کر لیا اور دوستوں یہاں پر مجھ سے ابھی پاسورڈ مانگے گا دوستوں میں یہاں پر پاسورڈ دے رہتا ہوں دوستوں آپ کو اپنی پسند کا پاسورڈ رکھ دینا سوری دوست میرے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا دوستو میں دوبارہ سے اپنا پاسوڈ دے رہا ہوں یار دوستوں دوستو, دوستو میں نے پاسوڈ دے دیا یہ دیکھو دوستوں میرے پاس میرا واٹس ایپ کھول گیا اسی طرح دوستو اگر آپ سے ایسے کوئی دوست موبائل مانگے اور آپ اس کو منع نہیں کر سکے ایسا دوست ہو تو آپ اس کے لیے یہ طریقہ آسما سکتے ہیں اگر آپ کو اپنا واٹس ایپ دے بچانے تو دوستو چلیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کے نشان پر کلک کر دے تاکہ میری تمام آنے والی نئی فنی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ کو جڑ سے سب سے پہلے مل سکیں شکریہ تو چلیے دوستوں اپنی ویڈیو کی طرف دوستوں اس کے لیے آپ کو یہ ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے دوستوں ورڈس لاک دوست جیسے کہ آپ میں ورڈس لاک سے سرچ کریں گے پر دوستوں آپ کے سامنے یہ ایپ مشکل ہے یہ آ جائے تو دوستوں آپ کو یہ سرچ کرنا ہے مووی سیس دوستوں جیسے ہی یہ کمپنی کا نام ہے دوستوں اس کا آپ جیسے یہ سرچ کرو کہ دوستوں یہ آپ کے سامنے یہ جائے گا دوستوں آپ کو یہ اوپن دوست میں اس کو پھر سے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں تاکہ دوستوں آپ کو اس کی سیٹنگ سمجھ آ کیونکہ دوستوں اس کی کچھ سیٹنگ ایسی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ سکے کہ سی ہارڈ ہے دوستوں یہ میرے پاس ابھی ڈیلیٹ ہو رہا ہے دوستوں یہ دیکھو میں آپ کو بتا دوں اس کی اینٹی سب دوستوں اس کو انسٹال کر لیں یار دوستوں میں ابھی اس کو انسٹال کر رہا ہوں اور یہ دیکھو دوستو یہ بہت ہی اچھی ایپ ہے دوستو یہ 29 نومبر کو دوستو سو اپڈیٹ ہوئی ہے مطلب یہ بالکل ورک کرتی ہے نئی ایپ ہے دوستوں باقی آپ پیچھے بہت سارے دیکھ سکتے پر دوستو وہ سارے کام کے نہیں ہے دوستو یہ پندرہ ایم بی کے دوستو اگر یہ آپ کے موبائل میں اور آپ کی موبائل کی میموری کم ہو تو آپ کو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ پندرہ ایم بی کی ہے اور دوستوں اس کے ڈاؤن لوڈ اگر آپ دیکھیں تو ون ملین ڈاؤن لوڈ سے دوستو جو بہت زیادہ ہے دوست یہ رہی ہو میرے پاس ڈاؤن ہو رہا ہے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اس گنٹی کے نشان پر کلک کریں اور دوستوں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے تو یہ میرے پاس ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں اور دوستو اس کی ایک اور خوبی ہے دوستو آپ یہ اپنے یوٹیوب ہر ایک ایپ پر لگا سکتے ہیں یہ پاس جی ہاں دوستو میں تو صرف واٹس اپ پر لگاؤں گا کیونکہ دوستو ویڈیو اور بہت لمبی ہو گئی ہے تو پھر اور لمبی ہو جائے گی دوستوں یہ میرے پاس انسٹالنگ میں تھوڑا سا ٹائم لے رہے پر دوستو ہو گیا ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں یار اگر آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہوگا دوستوں یہ تھوڑا سا سلو چلے گا دوستوں نے اسٹارٹ پہ میں نے کلک کر لیا اور دوستوں آپ کے سامنے ایسا پیج آ جائے گا دوستوں آپ کو واٹسپ انیبل کر لینا ہے دوستوں آپ نے اوکے کر لینا ہے یہ آپ کا پاسورڈ ہے ون ٹو تھری فور اور دوستوں آپ کو اپنے یہاں پر جی میل دے دینا ہے جو بھی آپ دینا چاہیں میں دے ہوں جیسے کہ دوستو کوئی بھی دوست میں اپنے سے دے رہا ہوں یار yeah, دوستو یہ میں نے جی میل دے دی سوری دوستوں مجھ سے تھوڑی سا گڑبڑ ہو گئی یعنی yeah, دوستو میں نے اوکے okay کر لیا اور دوستو ابھی یہ آپ سے پرمیشن مانن, مانگے گا دوستو یہاں پر پلیز آئی لو یو سیچ ایس دوستوں آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور دوستوں یہاں پر جو آخری نمبر پر میرے پاس ہے واٹس لوگ آپ اس کو انیبر کر لینا آپ کو اجازت دے دینی ہے اور دوسرے نمبر پر بھی دوستوں آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور آپ نے بیک آ جانا ہے یہ رہا دوستوں میں بیک آ جاتا ہوں دوستوں نے سٹنگ پر کلک کرنا ہے دوستوں اس کو انیبر کر لینا ہے اور دوستوں یہاں پر جو مین بات ہے دوستوں یہ رہا کہاں کیا دوست یہ رہا یہ جو کور ہے دوستوں انٹریٹز کور دوستوں آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور دوستو یہ سب سے ایم ہے اس کے ذریعے دوستو آپ اپنے موبائل پر جو بھی آپ لگانا چاہے دوستو اس پر آپ لگا سکتے ہیں میں واٹس اپ سلیکٹ کرتا ہوں یہ رہا دوستو یہ رہا تین رہ دفعہ آپ اس پر کلک کرو گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہاں سے دوستو انہوں نے آپ کا پاسورڈ رکھے ون ٹو تھری فور دوستوں ہم اپنا پاسورڈ چینج بھی کر سکتے جیسے کہ میں ابھی رکھ دیتا ہوں کوئی سا بھی ون فور سیون ٹو یار دوستوں میں نے یہ سیو کر لیا سیو کرنے کے بعد دوستوں آپ کو اپنے موبائل کے واٹسپ پر آ جانا ہے دوستوں آپ کو اپنے موبائل کا واٹس ایپ کھولنا ہے یار دوستوں میں نے اپنے موبائل کا واٹسپ کھولا دوستوں یہ ایسا آ گیا ابھی تین میں یہاں پر کلک کروں گا تو میرے سے یہ پاسورڈ مانگے گا اور میں اپنا پاسورڈ دے دوں گا تو یہ میرے ساتھ یہ دیکھو آ گیا دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے شکریہ